в Германия. Стефан в Германия. Духът на обърквеност, да не знаеш какво да правиш, дали да останеш там или да се тръгнеш за България, давам ти водителство в този момент, тръгни за България. Тук е твоето място, искаш да служиш на Бога, но ти не си щастлив там, където служиш, поради изкривяване на Евангелието. Чуйте какво, човека, какво има в себе си. Той ще се съде сам ще се даде свидетелството между това. Аз съм сигурен, че този човек ще се даде. Стефан, Стефанов, пак е Стефан Стефанов, но не е същия, който беше предния път. Стефан Стефанов, не си щастлив там това, което правиш. Чудеш се, къде трябва да служиш, знаеш къде е место да служиш, в коя църква ти е место да служиш и по начина по който да служиш. Благословен си от Господа си един дар. Те, брати и сестри, искам да давам свидетелство за цъква съживление брат Дани, бъди благословен Благодаря ти защото аз от чужбина се обажда Благодаря ти, аз се казвам Стефан Ти даде пророческо слово миналата седмица Искам да благодаря на Бог защото Той знае и Той говори от тебе Знам, че това пророческо слово дойде от Бога към тебе за мен благодаря ти, Боже, предварително, че ти работиш чрез нашият брат Дани и чрез домот му. Благодаря ви, защото тук не ми е добре, но знам сега къде трябва и къде ми е местото. Бъдете благословени, не заставяйте Бога, защото Той е верен. Той даде детето си за всеки един от нас. Не изоставяйте, Той няма да ви застави. Бъдете благословени всеки един, Търсете само лицето на Бога.